Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Csonke Erzsébet vagyok, Rákóczi falváról érkeztem a kis ö, mag csapatunkkal. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista szervezetünk alop, ö, alapítója és vezetője fogja tartani. Az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta él Budapesten családjával, Mariannal, kettő fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel, 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata is. 1993-tól vezet embereket, több pénzintézetvezető is volt a módban. 1996-tól kezdett ö, a spiritualitás felé nyitni.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 Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében ö, vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereknek segíteni, hogy közben az élete romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amiket használ is. Vezetőnk több különleges médiumi képessége rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése, és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek békében, boldogságban és szeretetben élni, azért, hogy az aranykorba bejuthass, bekerülhessenek. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós Mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai előadásunkat. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tegeződni szoktunk. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást. Kortól nemtől függetlenül. Hát remélem, ez nem bántó senki számára. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, felé halad a világ, És mi baj van azzal, amifelé halad a világ? Rossz irányba. Rossz irányba. Nem elég etikus. Uh -huh. Szeretetlesség van. Elnyomás. Elnyomáson? Nem, nem, nem elég etikus. És még? Tudatlan. Tudatlanság. Elnyomás. És ha ez, ebbe az irányba alatt tovább a világ, akkor. Szerinted mi várható? Káosz. Káosz? Még rosszabb lesz? Megyünk a liberalizmus felé. Nem akarok politizálni, mert távol álljon tőlem a politika, de, de ugye egy ilyen liberális világ felé megyünk, és ugye a liberalizmus, meg az anarchizmus az nagyon közel áll egymáshoz. Ez csak így ilyen hajszál, vékony kis vonal választja el, ami azt jelenti, hogy bármikor lehet a liberalizmusban anarchizmus. Hát jó, de hát ugye úgy vannak sokan, hogy akik gazdagodni szeretnének, hogy zavarosba könnyebb halászni. Hát az emberek mennyire ismerik, hogy hogyan működik az ember? Kenszesen. Mennyire? A <gül> se mennyire, nem? Tehát se azt, hogy mások hogyan működnek, se azt, hogy saját maguk, se, a szüleik, vagy a gyerekeik, vagy a párjuk, nem? Tehát nem igazán. És hogy mennyire, hogyan működik az élet? A azt mennyire ismerik? Fél. Ugyanaz sem mennyire. Valahogy ez nem, ez kimaradt az oktatásból, nem? Oktatási rendszerből. Vajon mik a legfőbb alapelvek az életben ez, ezzel kapcsolatban? Vannak ismereteik az embereknek? Hát ez sem egy ismert dolog, nem? Legfőbb alapelvek. Életértelme Tudják az emberek? Nem. Nem, hívás, hívás. Nem voltunk a Sogornőmnél mikor tegnap illetve úgy mentünk, hogy pénteken este barackot kellett szedni aztán befőzési akció volt és és ugye jöttünk haza Hát mikor lefele mentünk, nem volt semmi forgalom, már jó későn mentünk, már ilyen. Hát ilyen kilenc óra után. Már nem volt forgalom, visszafelé meg ugyan olyan egy óra, fél-kettő környéke jöttünk. Ez életetlen forgalom volt. És akkor gondolkoztam, hova a jó Istenbe mennek szombaton, kora, délután az emberek. <gül> hát így szerintem, tehát hova mennek? hova mennek? Mondom. Szombaton délután, kora délután, hova mennek? Régen az átlag kilométer egy autónál ilyen 8000 kilométer volt. Hát most nem tudom, hol tart az átlag kilométer, de hogy legalább most már olyan duplája szerintem. Valószínűleg. Tehát sokkal többet autóznak az emberek, mint szoktak. Tehát Hát valami, most csak azért beszélek erről, mert hogy ez pont ide kapcsolódik, hogy azt gondolják, hogy az az értelme az életüknek, hogy itt tudom én, most láttam egy reklámot, hogy fedezd fel Bulgáriát! Tudom, az volt az ilyen óriás poszteren, ahogy jöttem hazafelé, hogy fedezd fel Bulgáriát, és ha nem fedezi fel az ember, akkor mi van? Miért kellene felfedezni Bulgáriát? Tehát egyáltalán miért kellene olyan dolgokat felfedezni, ami amitől nem lesz jobb az életünk. És itt, ami felfedezi valaki Bulgáriát, és ettől mennyivel lesz jobb az onnantól származott, hátralévő élete. Hm? Mert mondjuk felfedezne valami dolgot otthon, ami amit utána hasznos tenni az életét, nem? Onnantól kezdve akkor, akkor mondhatnánk azt, hogy volt értelme annak a dolognak, nem? Tehát, mit tudom elmegy valaki Bulgáriába, voltam egyébként a 80-as években, voltunk többször is, de mostanában már nem járunk. Most már az elmúlt tíz évben úgy gondoljuk, hogy bőven járkáltunk többet, sokkal, mint a legtöbb ember, de a 1900-ig, vagy 2008-ig, az azóta nem igazán mentünk külföldre, nem voltunk egyszer se konkrétan. De az addig voltunk évente, mondjuk kétszer-háromszor. És valahogy rájöttem arra ottan tájt hogy hát nem ez az életértelme. Nem az az élet, az az élet értelme, hogy most, mit tudom, fölfedezzük Bulgáriát, vagy fölfedezzük Görögországot, vagy bármit. Miért kell fölfedezni? Tehát én valahogy azóta elkezdtem úgy gondolkodni, hogy ha valamit most teszek, akkor az a jövőmre nézve legyen értelmes. Tehát mondjuk azáltal jobb legyen a jövőm, vagy mások jövője. De most ha mások jövője jobb például, akkor az valószínű, hogy az én jövőmre is pozitív hatással van. Tehát mit tudom, hogy mondjuk elmentünk, bárhova nyaralni, mondom, régen nagyon sokat voltunk külföldön, bárhova elmentünk üdülni, nyaralni, hát nem csak nyaralni, mert voltunk mi télen is, mit tudom én, síjelni, vagy, vagy mit tudom én, Tunéziában, karácsony-szilveszterkor, tehát ugye az nem nyaralás, az üdülés, és, és ugye így visszatekintve, az az egy hét az jó volt, vagy az a tíz nap, amikor voltunk, de az utána következő részre semmilyen pozitív hatással nem volt. Tehát az emberek azok a per pillanat élvezetekért csinálnak dolgokat. Mi is ezt csináltuk. De a kutya nem mondta meg, hogy nem ez az élet. Hogy az élet nem erről szól. Azóta sem mondták meg nekem, csak rájöttem, hogy az élet nem erről szól. Mert az élet az 52 hétből áll egy év, az életben, és abból most két-három hetet jól érzed magad, és mi van a többi 49-e, vagy 50 nál Érted? Tehát az embernek nem két-három hetet kell jól érezni magát egy évben, hanem mondjuk két-három hetet nem annyira jól érez magát, és a többit meg jól, nem? Valahogy nem úgy kellene? Tehát valahogy fordítva kellene csinálni. Hát most nézd meg, nem? Ezt csinálják az emberek, hogy két-három hétig jól érzik magukat, és akkor utána jól legyen mondjuk 6 hét Na, mert van 6 hét szabadság, és 6 hétig jól érzi magát. Vagy mit tudom, minden vasárnap is, vagy szombaton is, mert akkor is van elég pénze, és el tud menni mondjuk üdülni. És akkor ő úgy gondolja, hogy jól érzi magát. Na most én elmegyek vásárolni, engem a vásárlás az lehúz. Embereket meg doppingol. Na most ez azt jelenti, hogy, hogy miért húz le? Azért, mert valamilyen szintre visszavásárlás. Érted? Tehát valamilyen szintre fölhozza, vagy leviszi azonos szintre az embereket, úgy körülbelül. Nézd meg, azok, akik vásárolnak, úgy hangulatulag ránézel azokra az emberekre, és azt látod, hogy körülbelül azonos hangulatban vannak. Nem? Tehát valamilyen azonos hangulati szintre viszik az embereket a vásárlás magad, a maga, a vásárlás érzet. Az valamilyen hangulati szintre viszi az embereket. Nézd meg, ha bemész egy bevásárlóközpontba, központba, ahol látod, hogy az emberek nézelődnek vásárolnak, akkor azt látod, hogy körülbelül mindenki azonos hangulaton van. Na most a rossz állapotú embereket följebb hozza. A jó állapítóakat meg leviszi oda. Tehát én nem megyek vásárolgatni, mint tudom, én bemegyek, hol is voltam? Mit tudom, praktikerbe elmentem, én komolyan lefáradtam. Egy dolgot akartam vásárolni, azért mentem el, és, és, és szó szerint lefárasztott. Az az egy, egy dolognak a megvásárlása. Tehát engem nem feldob a vásárlás, hanem, hanem lehúz arra a szintre, mint a többit fölemel. Így van, tehát a vásárlás ez engem nem dopingol, hanem ugye az én szintemhez képest levisz. Persze a legtöbb ember, az nem az én szintemben van. Valaki kapcsolja ki a Skype-on a hangot. Jó, tehát nem az én szintemen van, hanem sokkal lejjebb hangulatban értem ezt a szintet természetesen. Tehát sokkal rosszabb állapotban, sokkal rosszabb hangulatban vannak emberek, és ha elmennek vásárolni, akkor utána jobban érzik magukat. Hát én meg elmegyek vásárolni, rosszabbul érzem magam. Hát azt érzem, hogy gyakorlatilag az ott eltöltött idő az totál értelmetlen volt. Jó, hát meg kellett valamit venni azért, mert muszáj volt, akkor is értelmetlen volt, érted? Na most valahogy így vagyok a, az olyan üdülésekkel is már, ami, amire elmegy az ember, és, és gyakorlatilag az emberek elmennek üdülni, akkor ugyanez a helyzet. Följönnek egy hangulatra, tehát megnézed az üdülő embereket, mikor látunk üdülő embereket, én akkor látok az elmúlt években, talán 2016-tól, akkor látok üdülő embereket, ha van egy vezetőképzőnk. És a vezetőképzőn látom az üdülő embereket. Most nem a miénkről beszélek, hanem másokról. És azt látom, hogy hogy vannak egy bizonyos hangulaton. Megint azt látni, mint a vásárlásnál, hogy körülbelül az üdülők ugyanazon a hangulaton vannak az üdülő emberek. Tehát fölhozza őket valamilyen hangulatra. Na most, ha az ember egy magasabb hangulaton van, akkor őt meg leviszi arra a hangulatra, mint ahová többit fölhozza. Na most jó, az én esetem egy kicsit más, mert itt, ha mondom, eddig az elmúlt években elmentünk üdülni, akkor nem üdülni mentünk, hanem vezetőképzőre, és, és az egy teljesen más helyzet, hát nyilván egy üdülőbe csináltuk, de akkor is vezetőképző volt, és ezáltal ugye ha az én hangulatom az megmaradt, meg azok is, akik ott voltak, de ha megnézem, ha most csak elmennék egy, egy, mit tudom, egy pár napra egy üdülőbe, vagy egy hétre egy üdülőbe, akkor én megmondom őszinte unatkoznék. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az üdülő embereket fölviszi unalom szintjére. Vagy mondjuk megelégedettség szintjére. Még ez egy jó szint, 2,8? Igen, a megelégedettség szintje. Tehát, és akkor úgy elégedettek, mert most üdülnek. Na engem meg levisz a 2,8-ra, na most, vagy még lejjebb a 2,5-re, az meg nekem nem annyira jó. Tehát, de ugye ez a vásárlás is körülbelül fölviszi az embereket ilyen elégedettségi szintre, megelégedettség 2,8, engem meg levisz arra a szintre. És engem valami levisz arra a szintre, akkor én nekem az, az nem energia, hanem energia elszívás. Na most az emberek ezért, mert ugye, ha megnézzük, az átlag hangulatú ember, az 1,2, azt pedig úgy hívják, hogy részvétlenség szintje. Na most ez picivel magasabb szinten van, mint a félelem. A félelem az 1, a ahhoz képest a részvétlenség szintje 1,2, a rejtett ellenség pedig 1,1. Na most persze az átlag ember az valahol itt tartózkodik, mondjuk 1,2, de legyen feljebb, mondjuk tételezzük fel, mint a még kettesen. Már azok az emberek, akik kettesen vannak, az a nyílt ellenséges, rossz indulatú, az az 1,9, nyílt ellenséges az a 2, és ha már ott van valaki, az már lényegesen átlag fölött van, mert az átlag az 1,2, és ahhoz képest az 1,2 az azért jóval magasabb, és ugye az azt jelenti, hogy nyílt ellenséges, rossz indulatú, nyílt ellenséges, hát az nem jó indulatú ember. Na most elmegy egy ilyen ember nyaralni, vagy üdülni, persze a 28-ra vagy a 25-re ő följön, és jobban őrzi magát. De azt hiszi, hogy ez az nihil, ez az élet ne továbbja, Hát a fészkes fenét. Hát pont az az szint az, ahol az ember ilyen, hát már nem rombolóan aktív, de még nem is építően aktív. Tehát gyakorlatilag passzív. Mert a kettő kioltja egymást. Tehát például egy kettes, vagy egy egykivences, tehát egy rossz indulatú, vagy egy ellenséges, az rombolásra hajlamos. Egy érdeklődő ember, az meg építésre hajlamos. A kettő között van az unalom a megelégedettség, hát az pedig a kettő kioltja egymást, mert már nem rombolásra hajlamos, de még nem építésre hajlamos. Ha egy kicsit lejjebb megy, akkor rögtön előjön benne a rombolás. Ha egy kicsit följebb megy, akkor előjönne belőle az építés. De annyit nem tud följönni, mert ha ő kettes, akkor örülj, hogy fölmegy kettő és félre unalomra, vagy fölmegy megelégedettségre, de akkor is több energiája van, mint mikor kettes volt, és, és ellenségeskedett emberekkel. Vagy elég, ha ellenségeskedik a rendszerrel, vagy a politikusokkal, vagy bármivel, vagy a sportban ellenségeskedik, teljesen mindegy. Beszélgetsz valakivel, ha ellenséges kommunikációt folytat valamilyen irányban, akkor ő avval a dologgal szemben kettes. Ellenséges. És egy kicsit több dologról beszélsz, és mindennel kapcsolatban olyan kettes a hozzáállása, ellenséges, hát akkor ő egy ellenséges ember. Tehát őnek ilyen hangulata van. Tehát. Nem ez a normális, tehát nem az a normális, hogy egy ember rossz állapotú legyen, nem az a normális, hogy egy ember féljen, nem az a normális, hogy rejtett ellenséges legyen, nem az a normális, hogy haragos legyen, vagy nem az a normális, hogy rossz indulatú, vagy ellenséges legyen. Sőt, még az sem normális, hogyha unalom szintén, szintjén van, vagy megelégedettség szintjén van, 2,8. Ezek a számok, ezek energiaszintek. És így tudod viszonyítani egymáshoz. Na szóval, nem, tehát, nem ez a normális. Tudod, mi a normális? Különben az, igen, 8-as. Nyolcas. Feldobottság. 8-as. Nyolcas. Nyolcas. Erre azt mondta a saját fülemmel hallottam tévében egy riportnál, beszéltek a depresszióról, és mondta, hogy a depressziós embert az gyógykezelni kellene. Jó, oké, okay, különösebb gondom nem volt, ez se jó, de mindegy. el azt mondta, ugyan szoba került a feldobott ember, a feldobott embert is gyógykezelni kell. Na, onnantól kezdve az a manusz leírta magát számomra. Pedig addig felnéztem rá. Tehát ezzel az egy mondatával leírta magát előttem. Most gondoljátok bele, vagy gondoljátok, gondoljátok, hogy mondjuk egy, egy ilyen ismert személy, aki ugye az egészségügyben, ugye főleg a genetikában ilyen jártas, és ilyet kimond. Hogy egy feldobott embert az gyógykezelni kell, az le kell nyugtatni. Hát anyját nyugtassa le azt. Hát, és akkor ugye vannak olyan gyerekek, akiket beiratnak iskolába, és feldobott. Tehát tök jó állapotú, mert a, nem voltak hülyék a szülők, és nem húzták le. És és feldobott állapotban van, és zavarja az órát. Mert nem az a normális, hogy egy gyerek három órán keresztül bámulja a tanárnőt, vagy a tanárt. Nem ez a normális. Egy 7 éves gyereknél, vagy egy 6 éves gyereknél az a normális, hogy nyüzsög. Tehát ez a normális, hogy nyüzsög. Nem az, hogy nézi hátra tett kézzel, vagy akárhol, és meg sem ukkan. És ezáltal behívják a szülőt, mert a gyerek ilyen, és pszichológushoz utasítják, hogy a gyerek az hiperaktív. Hát az anyjukat az hiperaktív. Na most, hogyha annak idően lett volna ilyen, akkor ám ezt csinálták volna. <tos> Mert hát nem is értem azokat a szülőket, akik szófogadnak a tanárnak. És elviszik a gyereket orvoshoz, sziológushoz. És mit ír a sziológus? Nyugtatót fog felírni a gyereknek. Így van, hogy reggel, minden reggel szedje be ezt a nyugtatót. Na most onnantól kezdve a gyerek elkezd szedni a nyugtatót. Az összes nyugtató, ami kereskedelmi forgalomba, gyógyszertárba kapható, az mind vegyszer. A vegyszer be fog épülni a szervezetébe, és nem ürül ki onnan. És olyan hatás kelt, hogy akkor is kell majd neki nyugtató, az illetőnek, amikor semmi baja nincs. Mert egyszerűen a szervezet elkezdi azt kreálni, hogy hozzáférjen a nyugtatóhoz. Mert a nyugtatónak olyasmi hatása van, mint a drognak. Hozzászokik a szervezet. És olyasmi hatást kelt, mint a drog. A szervezet igényli. És ha nem jut hozzá, akkor ilyen Ilyen elvonási tüneteket képez. És akkor képzeljétek el, mondjuk egy 6-7 éves gyereknél elkezdik nyugtatózni a gyereket. És olyan, hogy mit tudom én, valaki abba hagyja a gyógyszerszedést, és akkor 10-15 év múlva kimutatható a gyógyszer még mindig a szervezetében. A gyógyszermaradvány. Nem. Tehát maga a vegyszer természetes úton nem távozik a szervezetből. Csak tudatos módon. Persze, ha most képzeljétek el, hogyha az emberek úgy működnének mint régen. Hogy például mi jártunk a 80-as évektől nyaralni, és akkor lementünk Szabolcsba a rokonokhoz, és akkor ilyen naívan megkérdeztük, hát ti miért nem mentek? Hát nincs, nincs ráigényünk. És akkor ezzel elintéztük, hogy nem tudják mi a jó. Érted? Nekik az volt a jó, hogy otthon teremtettek. Érted? Akkor még állatokkal meg földel foglalkoztak. És napi szinten teremtettek. Mi nekünk meg olyan munkák volt, amivel nem teremtettünk. Érted? És akinek, aki teremt, az jól érzi magát a teremtményeivel, vagy a teremtésében. Érted? Egy olyan ember, aki nem teremt, annak pénzt kell kiadni azért, hogy jól érezze magát. És elérték az embereknél, hogy ne teremtsenek, és üzletet lehessen arra ráépíteni, egy nagy világüzletet, hogy az emberek pénzt fizessenek azért, hogy jól érezzék magukat. Vásárlás nyaralás, koncertek, fesztiválok, falunapok, stb. stb. stb. És az emberek fizetnek, fizetnek, fizetnek, hogy jól érezzék magukat. És ők meg a hasznot. És azért nem érzik magukat jól, mert nem teremtenek. Tehát azok az emberek, akik te, tényleg teremtenek, azokat nézd meg. Azok nem nagyon mennek, nem nagyon járkálnak. Nem kell nekik kikapcsolódni. Érted? Mert élvezik azt, amit csinálnak. Kétféleképpen lehet teremteni. Hát lehet anyag szempontból teremteni. Az anyag területén teremteni. Az azt jelenti, hogy mondjuk valamiből valamit létrehozva Valamiből valamit. Érdekes, hogy már ezt teljesen letekedtem, és még mindig jó. Mindegy. Tehát valamiből valamit teremteni. Mit lehet valamiből valamit? Tehát mitől én mondjuk egy faanyagból az asztalos csinál, mondjuk egy Útort. Az teremtés. Mert teljesen más lesz abból a valamiből. Mit tudom, az is teremtés, hogy valami elromlott, és az illető megjavítja. Az is egy teremtés. Mit tudom, az is, hogy van egy csomó anyag, és csinál belőle egy ruhát. Az is teremtés. Vagy mit tudom, teremtés volt, mikor a schuster cipőt csináltak. Tehát bőrből fogták, aztán létrehoztak egy cipőt. Ugye már Schuster szinten már nem nagyon csinálnak cipőt, a legfeljebb javítanak, de hát az is valamilyen szinten teremtés, hogy mit tudom én, elkopik a sarka, aztán megjavítja. Már ott inkább már te, csere, valamit kicserél. Tehát a kicserélés az már annyira nem teremtés, mint valaminek a megjavítása. Szóval, és van, nem csak fizikai létben lehet teremteni, hanem az is egy teremtés, hogy valaki mondjuk élte az életét, nem túl boldogan, Ugye az emberek miért nem boldogok? Mert nem tudnak bánni önmagukkal, nem tudnak bánni párjukkal, nem tudnak bánni a szüleikkel, a gyerekekkel, másokkal, nem tudnak bánni a munkájukkal, a pénzzel. Hát alapvetően ugye ezért nem boldogok. És emiatt, hogy ezekkel nem tudnak bánni, problémáik lesznek. És ha az embernek vannak problémája, akkor az Hát nem túl vidám dolog. Tehát lényeg az, hogy az emberek nem nagyon tudnak bánni ezekkel a területekkel. Az egy teremtés, hogyha például én hozzásegítek valakit ahhoz, hogy mondjuk elkezdjen tudni bánni másokkal. Vagy mondjuk önmagával, vagy mondjuk a párjával, vagy mondjuk a szüleivel vagy a gyerekével vagy gyerekeivel vagy másokkal, az imént már mondtam, vagy a pénzzel, vagy a munkájával, érted? tehát az egy teremtés mert az illető egy területe rosszul működött és elkezd egy jobban működni és azt ugye én segítettem hozzá Így tanítunk embereket arra hogy képesek legyenek hozzá segíteni az embereket ahhoz, hogy jobban boldoguljanak az életben. Ha nyilvánvaló, hogyha az embernek van tudása mások számára, hogy ő más jobban boldoguljon, akkor nyilván ezt a tudást az ő saját életében is fel tudja használni. Na most, ha jobban megnézed, Ugye vannak mindenféle szakterületek. Mondjatok szakterületeket, ahol működtetek, vagy dolgoztok jelenleg. Pedagógia. Pedagógia. Számítő. Tessék? Számvitel. Számvitel, könyvelés, igen. Idegenforgalom. Idegenforgalom. Kereskedel. Bank. Kereskedel. Kereskedelem, igen. Természetgyógyászat. Természetgyógyászat tolmácsolás. Jó, ezek területek. Tehát olyan területek, amin dolgoztatok, vagy dolgoztok. Hát ugye megnézzük a pedagógiát. Hát alapvetően pedagógia az, hogy működik valamilyen intézményen keresztül, nem? Hát általában ilyen oktatási intézményen keresztül. Hát a, ami azt jelenti, hogy hát ott van főnök, nem? Ott van főnököd. Banknál? Szintén. szintén. A könyvelő? Hát a könyvelésnél is általában. Idegenforgalomnál is, nem? Mondjuk a természetgyógyászatnál nem biztos. De ott meg sok problémával találkozik az <gül> ember. Hát, ugye, főleg egészségügyi. Főleg egészségügyi problémákkal. Tehát... Ezek olyan területek, ahol jó, mondjuk az kivétel, ugye a természetgyógyászat, de az összes többi, ahol van főnök, és az ember valamilyen beosztotti viszonyban van, nem? Tehát beosztottként dolgozik. Na most, hát ha az ember beosztott, mondjuk alkalmazott, Hát akkor ugye, ha a főnöknek nagyon ellent mond, akkor a főnök úti lapúra rakja az illetőt, nem? Tehát ez a munkahelyről. Tehát ott igazából, hát nagyon oda kell figyelned arra, hogy, hogy milyen viszonyban vagy a főnököddel, nem? Tehát ez a viszonyha nem túl jó, akkor megnézheted, mikor kapsz mondjuk fizetésemelést. <gül> nem? Mert akkor te leszel az utolsó, akit javasolni fog az ő fő főnökének, hogy kapjál majd fizetésemelést. Tehát nekem ez, ez a fajta tevékenység, így jobban megnézzük, hát ő történelmi tanulmányaimra emlékeztet, amikor valaki mit tudom, elszegődött egy gazdagabb emberhez, azért, hogy megélhetést biztosítson saját magának, és ezt régen úgy tanultuk, hogy ezt úgy hívják, hogy szolga. Szolga. Tehát mit tudom, elment a földbirtokosnak, mit tudom én házvezetőnőnek, vagy takarítónőnek, vagy, nem tudom, én, megművelni a földjét, vagy a bármit. És ezzel mindig azt tanultuk, hogy ezt úgy hívják, hogy szolga. Nem? Nem ezt tanultuk. Nem tudom, hogy a későbbi generáció mit tanul, de mi ezt tanultuk. Az én generációm ezt tanult. Na most, mi különbség van a mostanihoz képest? Hát most nem földi börtökosnak hívják, hanem mondjuk gyárigazgatónak, vagy, vagy gyártulajdonosnak, vagy mit tudom én, Teszkó tulajdonosnak, ha ott dolgozik valaki, vagy valami hasonló, nem? Tehát itt most úgy hívják, hogy tulajdonos, nem? Tehát gyakorlatilag a tulajdonosnak dolgoznak az emberek. Tehát most akkor mi különbség van a kettő között? Tehát az ég, ott a világon semmi. Ott is gyakorlatilag a munka, munkáját eladta az ember, nem? És ezért kapott ellenszolgáltatást, most is a munkáját eladja, és kap érte ellenszolgáltatást. Ott is úgy volt, hogy ha, ha nem jól dolgozott az ember, akkor leszúrták, most is így van, nem? Ha nem jól dolgozik, leszúrják. Ha nagyon nem jól dolgozik, akkor elbocsájtják, ott is úgy volt, hogy nagyon nem jól dolgozott, akkor elbocsájtották. Nem? Tehát gyakorlatilag mi különbség van a kettő közt? De érdekes módon már nem tanítják, hogy sehol az iskolában nem tanítják azt, hogyha te el fogsz menni alkalmazottnak, akkor te szolga leszel. Érdekes módon. Ezt meg régen tanították, hogy a középkorban mindenki, aki az uraságnak dolgozott, az szolga volt. Nem fura? Nem érdekes? Tehát valahogy ezt kimaradta az iskolai oktatásból, ez is, hogy hogy elnéz majd alkalmazottnak akkor szolga leszel. Na most, hát nézzük tovább ezt a kérdést. Na most a szolga, az nem tud annyi pénzhez jutni, amennyit szeretne, mert hiába akar egy jó megegyezést kicsik adni a tulajdonostól, hát a tulajdonos azt mondja, hogy én ennyit tudok neked adni, különben felveszek, mást kész. Ennyi. És hát igazából a tulajdonostól függ, hogy utána kap az ember mondjuk fizetésemmelést, vagy sem, nem? Hát attól függ, hogy a tulajdonos mennyire elégedett avval az illetővel. Hát ez, ez tipikus szolgalét. Tehát tipikus szolgalét. Na most, ugye ezzel az a probléma, hogy hát, hogy ha te egy viszonylagos jövedelmet szeretnél, akkor kiszolgáltatottja vagy a tehát ki vagy szolgáltatva a munkadódnak. Nem? Tehát ugye szolga az azt jelenti, hogy kiszolgáltatott. Hát gondold végig, hogy mennyire jó egy kiszolgáltatott helyzet. Hát nem annyira nem. Hát nem annyira jó kiszolgáltatottnak lenni. Tehát jobb, ha, ha magad ura vagy, mint ha kiszolgáltatott vagy, Nem. Melyik a jobb? Hát a magad ura az jobb, nem? Vagy jobb lenne legalábbis. Na most a magad uránál meg ugye vannak olyan problémák, hogy hogy hát sok pénz kell ahhoz, hogy magad ura lehes. Az esetek többségében. Nem? Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk, ha van 100, 100 millió forintba, akkor az befekteted, és a befektetésből tudsz élni. Nem? Hát vagy, mit tudom én, ha vannak nem ennyi, csak kevesebb összegeid, akkor esetleg nyitsz valami vállalkozást. De ugye azzal is az a probléma, Ugye egy vállalkozásra kétféle probléma van. Hogy ott meg az ügyfeleknek a szolgája vagy. Tehát, hogyha ha mit tudom én azt mondod, hogy hát akkor most már nincs kedvem kinyitni mondjuk azt az üzletet. Vagy nincs kedvem termelni azt a dolgot. hogy lesz bevételed? Nem? Tehát ez, ez a probléma. Ha egy olyan vállalkozást nyitsz, ahol azt mondod, majd lesznek alkalmazottaim, hát jó alkalmazottat találni ma nem könnyű. És a jó alkalmazott az általában tudja magáról, hogy ő jó alkalmazott, és ezért nem keveset kér. És ha egy alkalmazott kell, akkor nincs is gond a jó alkalmazottal. mert egy alkalmazott alkalmazásakor egy jó alkalmazottat nem könnyű találni, de lehet. Lehet. Mert két jó alkalmazottat találni már nagyon nehéz. Én még ilyet nem, nem tapasztaltam. Én nagyon sokáig alkalmaztam alkalmazottakat, nem keveset, a legtöbb az 33 volt. Egy műszakba. Tehát egy műszakba. És, és volt három műszakunk is. Anno annak idején. Tehát majdnem száz embert alkalmaztam három műszakba. Tehát olyat még lehetett, hogy egy jó alkalmazottat találjak, de olyat, hogy kettőt, olyat már nem tapasztaltam sose. És tehát, hogyha egy alkalmazottat alkalmazol, és találsz egy jót, akkor az oké. Okay. Ha két alkalmazottra, vagy esetleg többre van szükséged, akkor már baj, ha találsz egy jó alkalmazottat. Mert a jó alkalmazottat irítálni fogja, hogy a rossz alkalmazott alig teljesít hozzá képest, mégis kap fizetést. A rossz alkalmazottat meg irítálni fogja a jó alkalmazott, hogy ő miért kap annyival többet? Mint amennyivel többet kap. Ezáltal a két alkalmazott között komoly konfliktus lesz, ami megmérgezi az eredményességet. Ha mondjuk lesz, kell neked tíz alkalmazott, és abból egy jót találsz, ugyanez lesz a helyzet, akkor a tíz alkalmazott fog fújni arra az egyre. És az biztos, hogy a rossz alkalmazott ki fogja csinálni a jó alkalmazottat. És addig fog furkálódni, áskálódni, ameddig el nem távolodik a munkahelytől az a jó alkalmazott. Tehát gyakorlatilag egy olyan ember, aki alkalmazottakat alkalmaz, az állandóan alkalmazotti problémákkal küzködik Mondom, ha egy alkalmazottja van és talál egy jót, az, az úgy jó. De az úgy jó, csak nincs további fejlődés. Mert akkor ugye dolgozik ő, meg az egy alkalmazott, aztán amennyit ők tudnak teljesíteni, hát addig tudnak fejlődni. Tehát tovább nem lehet fejlődni. Mert ahhoz, hogy tovább fejlődés legyen, további alkalmazottak kellenének. De akkor meg már jön ez a probléma, amiről beszéltem. Most képzeljétek el, tehát a vállalkozói világ sem egy könnyű dolog. Hát most gondolj bele, ott vannak például a múltik. A múltik miért tudnak működni? Nagyon egyszerű, mert akkor a vállalkozásuk van, hogy tehát olyan hatalmas mennyiségű alkalmazotti létszámmal dolgoznak, és olyan hatalmas üzleti területet fednek le a vállalkozásukkal, hogy gyakorlatilag, ha valamelyik terület nem úgy működik, ahogy kell, nem baj, a többi viszi. Érted? Na most az, hogy valaki multi legyen, nulláról, hát a legtöbb esetben egy élet nem elég az legtöbb esetben úgy működik, hogy az apja vagy a nagyapja elkezdte, azt ő unokaként már multi tulajdonos. Előfordul olyan, hogy valaki saját erejéből lesz multi, Itt tudom, én mondjuk a Facebooknak, a, vagy a Microsoftnak a tulajdonos, ugye a Bill Gates, a Facebooknak meg ez a Zuckerberg. -e. Ilyen lehet, de ha megnézitek, ők valami nagyon újat hoztak létre. Érted? Na most, ahhoz, hogy valahogy valami nagyon újat hoz létre, hát ahhoz valami nagyon nagy tehetségnek kell lenni valakinek. Na most ráadásul ugye például ott van a Microsoftnak az alapítója, ugye ő nem egyedül alapította Microsoftot, hanem ketten. Tehát neki volt társa és a társnak legalább akkora szerepe volt a Microsoft létrehozásában, mint, mint a Bill Gatesnek, csak a Bill Gates kicsinálta utána a tulajdonostársát. Nem túl etikus módon. Szóval ezért azt tegyük hozzá. <gül> Na most lényeg az, hogy ezt most miért mondom, mert hát gyakorlatilag Hát azokon a területeken, amin dolgoztak, dolgoztok, hát nem tudom, mennyire lehet előre haladni. Vagy például, mondjuk, foglalkozik valaki természetgyógyászattal, ha már ezt a példát felhoztad. <kül> hát ott meg ugye az van, hogy hát amennyi ember gyógyítasz, gyakorlatilag annyi élsz, annyi annyi bevételed van. Tehát... Na most, ha több bevételt szeretnél, akkor több embert kell gyógyítani. Az Vagy lesz kuncsavt, vagy nem. Ha mondtad, tegyük föl, hogy lesz. De akkor mit csinálsz egy idő után? Beleszakadsz? <gül> Mert mondjuk azt szeretnéd, hogy ötször annyi jövedelmed legyen, akkor ötször annyi embert gyógyítani kell. Hát az egy fizikai képtelenség vagy azt mondod, hogy jó, akkor emeljük ötszörösére az árakat, akkor meg a kutya nem megy majd hozzá. Tehát vannak korlátok az embernek a tevékenységében. Ha megnézed, az alkalmazotti létben vannak korlátok, a vállalkozási létben vannak korlátok, így a kisvállalkozási létben, ahol az ember maga csinál mindent, ott is van korlát, mert hát nem tud tovább lépni, mert hát hogyan lépjen tovább jövedelemben, mondjuk egy magasabb szintre. Na most, ugye nézzük meg azt a területet, ahol mi dolgozunk. Kócsokat képzünk. Na most a kócs, az hasonló, mint a természetgyógyász. Ami azt jelenti, hogy mondjuk van egy bevételem, mondjuk nem olcsón dolgoznak a kocsok, mert 3000-től 35 forintig terjedő összeget kérnek el óránként. Azért ez nem kevés. És egy kócs azt csinálja, hogy képes egy olyan embert, aki az ügyfele, és van valami problémája az ügyfelének, akkor képes rávezetni az ügyfelét arra, hogy mi a problémájának a valódi oka és a megoldásra és segít abban, hogy az illető megoldja a problémáját. Na most, hát hogyha lesz egy másik problémája az ügyfeleinek, akkor visszamegy, és akkor a másik problémát is megoldják. Tehát ez is olyan, hogy de hát hány, tehát ha mondjuk rendszeresen dolgozik, van x forint bevétele, vagy dollárok azokon a területeken, mindegy. Tehát van x bevétele. Tehát ahhoz, hogy mondjuk ötször annyi jövedelmet szeretne, akkor ötször annyit kellene dolgoznia. Tehát ő se tudná megtenni fizikailag, hogy ötször annyi jövedelme legyen, nem? Tehát a tanácsadó területtel is az a gond, hogy ahhoz, hogy több bevételed legyen, Hát többet kell dolgozni. Így van. A nap 24 órából, álleg fel, nem alszol, csak dolgozol, nem? nem. És akkor nem 8 órát dolgozol, hanem 24-et egy nap, akkor 3-szor annyit tudsz keresni. <gül> hát jó, de ez sokáig nem bírja az ember, magsz egy pár napig. Jó esetben egy hétig, aztán kidőlsz. Jó, tehát ez sem megoldás. Tehát, a tanácsadó területen, nem tudom, tudod-e, hogy hogy növelik a bevételeket. Hát úgy növelik a bevételeket, hogy tanácsadóvá képezik az embereket. Egy, vagy úgy, hogy bizonyos problémákra, problémák megoldására képezik az embereket. Tehát mit tudom, hogy azt mondják, hogy Na most párkapcsolati megoldások lesznek. És akkor arra hívják az embereket, és akkor egyszerre, vagy tudom én, nem egy emberrel foglalkozik, hanem mondjuk száz ember tanít. Majd, ha növekedni akar, akkor kétszázat tanít, vagy ha növekedni akar, akkor háromszázat tanít. Értitek? Tehát a tanácsadói területen úgy nőnek a bevételek, hogyha előadások vannak tartva. Vagy úgy növelik a bevételeket, hogy mondjuk a, az előadások felvételét eladják. Értitek? Na most miért mondom ezt? Mert igazából minden olyan terület, ami a hagyományos, az az valamilyen korlátokba ütközik. Tehát a hagyományos pénzkeresési területek korlátokba ütköznek. Ezeket a korlátokat most kifejtettem. A, az olyan területek, amik ilyen személyes tanácsadások, vagy személyes segítség, vagy személyes gyógyítás, azok is korlátokba esnek. Na most, most gondold végig, hogy milyen olyan lehetőséged van hagyományos területen, ahol tud lenni akkor is jövedelmed, Sőt, egy növekvő jövedelmed, hogyha nincs, nem dolgozol többet. Nem. Tehát nem dolgozol többet. Tehát például, mint hogy írsz egy könyvet, és sikeres lesz a könyv, és úgy nő a bevételet, hogy mondjuk több könyvet eladnak. Nem? Például vagy feltalálsz valamit, és akkor élsz a jogdíjból. Ha lehet ilyeneket, de ez nem biztos, hogy jellemző az emberekre. Na most, tehát igazából egyetlen olyan terület van, ami a hálózat építés networking, vagy network marketing. Kinek melyik jobban tetszik, emelem. A hálózatépítés az, az, az a dolog, ahol lehetőség van valami olyan dologra, ami nincs meg az alkalmazotti létben, vagy a hagyományos vállalkozói létben, de még a nagyvállalkozói létben sem nagyon. Tehát ez, mit értek ezen? hogy ha az embernek van egy csoportja, akkor a csoport aktivitásától függően bevételhez jut az illető, akkor is, ha az illető éppen nem csinált mondjuk adott időszakban sokat, sok mindent, vagy akár növekedése is lehet, hogy még akkor is, hogyha tudom, annyival nem dolgozott többet, mint amennyi a növekedése. De ezekkel, ezzel kapcsolatban is van gond. Ugye én ilyen területen tevékenykedek 91. január óta. Az azért nem most volt. És hát az a gond ezzel a területtel, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mi a termék, vagy a szolgáltatás. Hát egyáltalán nem mindegy. Tehát a legtöbb ilyen hálózatépítéssel működő üzlet úgy indult el, hogy nem foglalkoz azzal, hogy mi a termék, mi a szolgáltatás. Az a lényeg, hogy hoz ennyi, meg ennyi embert, és majd ő is hoz ennyi, meg ennyi embert, és akkor lesz elég jövedelmet. Na, ezt meg pilótajátéknak hívják. Tehát a tisztességes hálózatépítés az a terméket, vagy a szolgáltatást adja el. És a tisztességes értékesítők ugye a terméket, vagy a szolgáltatást adják el. Na most, ezzel viszont kimondtam egy szót, hogy értékesítő Vé válik az az illető. Na most kérdés az, hogy az a, az illető az értékesítésben mit gondol magáról, vagy milyen jó? Ha ő nem gondol jót magáról az értékesítésben, illetve tényleg nem jó azon a területen, akkor ő nem fog tudni értékesíteni. Ezért van az, hogy a legtöbb ember a hálózati rendszerekben mint értékesítő egyáltalán nem boldogú. Mert nem tud értékesíteni. Tehát nem tud eladni. Érted? És az eladásnak ilyen része van, hogy nem tud meggyőzni például, nem tud lukat beszélni valakinek a hasába. Satöbbi, satöbbi. Hát ugye ezek a ez a baj. Na most, ha az ember mondjuk pénzügyi alapokon próbál értékesíteni, tehát jössz hálózatépítőnek, és sok pénzed lesz, és csak, ez csak az kell, hogy hozzá ennyi, meg ennyi embert, és majd ők is hoznak ennyi, meg ennyi embert, meg ők is, meg ők is, satöbbi, és lesz egy csomó pénzed, és nem a terméket, vagy a szolgáltatást nyújtják, akkor az előbb-utóbb az ilyen működő szervezet az dugába dől. Mert az emberek rájönnek, hogy az a szolgáltatás, vagy az a termék hát közel nem ér annyit, mint amennyit fizetnek érte. És, és hát azt érzik, hogy őket becsapták. Na most, én elég sok értékesítéssel foglalkozó üzletjágat, üzletet ismertem meg az elmúlt 28 évben. Ne tudjátok meg, hogy hányat, mert még én se tudom, hányat ö, ismertem meg, mert rengeteget. Mindenféle nyavajával bombáztak engem. És ezért, ezért egész jól átláttam mindig ezeket a területeket. Tehát azok a szervezetek, vagy azok a szervezeteken belüli egyének, akik úgy értékesítenek, hogy gyere, és hozzá ennyi embert, és ennyi pénzt fogsz keresni, Lásd Jenő és János, ők gyakorlatilag az embereket becsapják. Tehát ami azt jelenti, hogy maga a szolgáltatás az nem annyira jó, hogy arról lehessen beszélni, nem tudom világosan. Tehát, ugye mindenütt az a probléma, ahol arról szól a történet, hogy Teljesen mindegy, mi a szolgáltatás. Gyakorlatilag az a lényeg, hogy hozzá minél több embert, és az emberek is majd hoznak embereket, és mennyi pénzed lesz, ott mindenütt a szolgáltatással, vagy a termékkel nagy gond van. Mindenütt. Na most, ahol a terméket, meg a szolgáltatást értékesítik, ott, ahol kevesebb gond van természetesen, de ott meg valószínűleg hát nincs eléggé megfizetve a forgalmazás. Ez az egyik gond. Másik, hogy értékesíteni kell, hogyha jövedelmet akar az ember. Tehát ez probléma. Na most ugye mi is foglalkoztunk több területtel, mert foglalkoztunk pénzügyi területtel, két különböző területen, amiben piacvezetők is lettünk, ugye mind a kettőben. Majd foglalkoztunk egészségterülettel, hát ott nem lettünk piacvezetők, de ugye termékekkel kapcsolatban is, egészségtermékekkel kapcsolatban lett tapasztalatunk. Tehát ugye igazából szolgáltatásunk is volt termék tapasztaltunk is volt. Valamilyen szinten más típusú szolgáltatással is foglalkoztunk. Azt úgy csak próbaképpen. És gyakorlatilag az egész ilyen szervezési területet átlátom, ami most a világban van. Tehát itt, ami jönnek nekem egy ajánlattal, akár lehet, az a világ legújabb. Ajánlattak, kb. 15 perc alatt megmondom, hogy az átverés, kicsit átverés, vagy nagyon átverés, vagy kevésbé átverés. Kb. 15 perc nem kell hozzá, és már átlátom az egészet. Tehát gyakorlatilag, ugye nézzük meg mi mit csinálunk. Nálunk van egy olyan terület, ahol kiket keresünk. Tehát spirituális nyitottságú embereket, nem? Tehát olyanokat nem keresünk, akik a spirituális dolgokra egy kicsit sem nyitottak. Világos ez? Tehát olyan embereket keresünk, akik spirituális nyitottságúak, eleve. Hol keressük őket? Ha lehet az ismeretségi körben is keresgélni, csak ott kicsi a szám. Általában közösségi portálokon keresztül keresünk olyan embereket. Nem olyan egyszerű, mert vannak olyan csoportok, vannak olyan közösségek, ami kifejezett spirituális, és onnan jelölünk embereket. Ofon egyszerű. Tehát, hogyha találkozunk egy spirituális emberrel, akkor ugye, megkérdezzük, hogy mióta foglalkozik spirituális dolgokkal, meg szeretne spirituális területen további információkhoz jutni. Ha szeretne, akkor beregisztráljuk a weboldalra. Ha beregisztráltuk, akkor megnézettünk vele egy pár videót tőlem, és ha azt mondja, hogy érdekesnek találta, akkor megcélozzuk nála azt, hogy mi az akadálya annak, hogy tanulóvá váljon. Ha nincs akadálya, akkor elkezd tanulni itt nálunk. Tanulja azt, hogy hogyan bánjon önmagával, másokkal, stb. 24 nagy területünk van. Az alapok alapja az etika. És tanulunk nagyon sok területről, itt be is tudom mutatni, csak hogy lássátok. Mindjárt oda megyünk. Itt van. hoppá. Tehát ugye van az etika, az eredményes tanulás, önismeret, hangulatjavítás, személyiségfejlesztő, elnyomásfeloldó, önbizalomteremtő, szeretetteremtő, párkapcsolat, gyermeknevelés, egészségteremtő, boldogságteremtő, célmegvalósító, kommunikációs kócs, emberi bánásmód, hatékonyság, növekedés, pénzteremtés szervezetvezető, probléma megoldó, sikerteremtő, ez mind kócs, szervezés, marketing, konfliktus feloldó. Jó, tehát ez 24 terület van. Hát 24 nagy terület, ezt a 24 nagy területet 36 hónap alatt adjuk át, van amelyik egy hónapos, van amelyik kettő, van amelyik három hónapos. És amikor az emberek itt tanul, és eljutnak arra a szintre, hogy már egy kicsit másak, mint mikor beregisztrálta, ahhoz képest másak. Akkor lehet, hogy előbb-utóbb bejutnak oda, hogy hát basszus kulcs, itt van az életem. De van egy olyan terület, amit nagyon szeretek. Ez a szellemi terület. Ezen a szellemi területen én nagyon szívesen kommunikálok emberekkel. Csak nincs kivel. És mi lenne, hogyha keresnék olyan embereket, akikkel tudok kommunikálni ilyen dolgokra. Lehet, hogy azonnal eljut valaki, de lehet, hogy öt év múlva. Az ő dolga. És egyszer csak, ha eljut oda, hogy kellene valami, olyan csapat, akikkel tudok beszélgetni ilyen terület, dolgokról, Már hát a környezetében az ember nem nagyon tud. Ha hát nem tudom, te, aki nem PPH-s, tudsz-e szellemiségről beszélgetni emberekkel? Mert én nem. Hát én nem. PPH-sokkal tudok, tehát nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy olyannal tudjak beszélni, aki nem PPS. És az ember nyilván szeret kommunikálni. Persze vannak olyan emberek, hogy tudnak bármiről kommunikálni, hát én nem olyan vagyok. Én olyan dolgokról tudok kommunikálni, ami érdekel. Az, ami nem érdekel, azt meghallgatom, de annyi. Tehát nagyon hozzá nem szólok. Tehát ezáltal az ilyen típusú kommunikációban nem túl jól érzem magam, megmondom őszintén. Tehát ugye ez egy speciális tulajdonság a kolerikusoknak. Tehát akiben van kolerikus véna, tehát ilyen vezetői véna, hát az, az arról szeret beszélni, ami érdekli. Na nem mindenről. <gül> És Lényeg az, hogy hát nekem kellett egy olyan csapat, <gül> akivel tudok miről beszélni. De nem ez volt a fő cél, hanem az a fő cél, hogy álmomban kaptam üzenetet, hogy a szervezetemmel meg kell csinálni az aranykort. Ez nem most volt, sok évvel ezelőtt, de már ebben az évezredben és és ugye ahhoz is kaptam üzeneteket, hogy miért kell megcsinálni ezt meg, hogy fog ez működni meg, stb. stb. és és azt nem anyagi szempontból megközelítve lehet megcsinálni. Tehát az aranykornak az anyaghoz van köze, de ahhoz, hogy aranykor lehessen, az embereknek fel kell jutni a hatodik lelki szintre legalább. Na most az anyag területe, a túlélés és a biztonság. Tehát, ha megnézed, mikor kommunikálsz emberekkel, és ilyen anyagközpontúak, akkor meg, egy kicsit jobban kommunikálsz velük, akkor rájössz, hogy ezért élnek. A túlélésért, vagy azért, hogy biztonságban érezzék magukat. Ezért élnek. És úgy gondolják, hogy például ő akkor van biztonságban itt a kettes szinten, hogyha minél több anyagi javakkal rendelkezik. Hát a kicsit szellemileg fejlettebb emberek már akarnak valahova tartozni. Tehát ezen a szinten, a harmadik lelki szinten már megjelenik a szellemiség. Tehát valahova tartozni úgy lehet, hogyha legrább van egy közös szellemiségünk. De az már szellemiség. Tehát a valahova tartozás azt jelenti, hogy az emberek rendszeresen összejárnak. Ugyanazok a személyek. Rendszeresen összejárnak. Ez a rendszeres, ez nem össze-vissza, hanem meghatározott időpontokban tehát hogyha ez a rendszeres összejárás ez mit tudom én egyszer ekkor van máskor akkor ha harmadszor, meg a na az nem tehát az nem nyújtja valóva tartozást tehát azért tud lenni rendszeres vagy azért kell lenni rendszeresnek hogy az ember, részévé tudja tenni az életének. Az össze az össze-vissza sose része az életünknek. Tehát azok az emberek, akik úgy járnak rendezvényekre, bárhova, hogy egyszer, mit tudom én, szerdán, utána vasárnap, utána megint másnap, tehát nincs egy pontos, ugyanolyan rendben meghatározott dolog, akkor ők nem tartoznak oda. Mert ugyanis nem része az életének. Még akkor se, ha ő rendszeresen ott van. A rendszeresség az azt jelenti, hogy azonos napok, mondom azonos napok, sőt azonos időpontok. A napokon belül. Na az a rendszeresség. Akkor része az embernek az életének. Na akkor tartozik valahova. És legalább az az illető már elindult, nem véletlen, hogy ugye ez egy másik szint, és itt van egy vonal a biztonság és a tartozás között. Mert már mondtam itt az imént, hogy itt megjelenik már a szellemiség. Tehát ma magyarul már valamennyire ő az anyag mellett már foglalkozik a saját szellemi működésével. De természetesen ahhoz, hogy fölkerüljön valaki a küldetés szintre, kellene egy negyedik meg egy ötödik lelki szinten való túljutás, sőjutni jutni a hatodik lelki szintre, ami mindenkinél időkérdés, hogy mikor jut el arra a szintre, hogy legyen saját csapata. Mert saját csapat nélkül a negyedik, ötödik lelki szinten való továbbhaladás nem tud megvalósulni. A küldetésről még ne is beszéljünk. Hát ez azt jelenti, hogy nyilván, ha kicsit jobban megnézzük, akkor minekünk egy olyan rendszerünk van, ahol rendszeresek a képzések, ugyanabban az időpontban, szerdán és vasárnap. Szerdán 18 órai kezdéssel, vasárnap 15 órai kezdéssel, jó, és tehát rendszeresen vannak minden, rendszeres, rendszeres, rendszeres. Vannak, akik rendszeresen járnak a rendezvényekre. Tehát ők ugye a valahova tartozás lelki szint feltételeit gyakorlatilag teljesítették. Na most itt tehát nekünk van egy olyan csapatunk, vagy egy olyan csapatban vagy, ami tényleg csapat. Tehát tényleg egy olyan csapat, ami ilyen közösség szinten működik. És ezen a spirituális területen, amely nem vallási terület, azért hozzáfűznék, tehát nincs mögött egy vallás, hát én úgy gondolom, hogy én nem is tudom, hogy van-e még ilyen itt Magyarországon. Tehát ugye nem az egyik legnagyobbak vagyunk, hanem a legnagyobbak ezen a területen, mert gyakorlatilag, hanem egy kisebbek sincsenek. Tehát nincsenek. Tehát az nem közösség, hogy valaki tart előadásokat, és oda hébe-óba járnak az emberek. És akkor mit tudom én, következőre nem tud jönni, majd az utána következőre, és akkor jön megint egyre. Tehát ez nem közösség. Tehát az közösség, hogy ugyanazok a személyek rendszeresen megjelennek. És a meghatározott időpontokban. Nyilván a rendszeres időpontokban. Na, az közösség. Tehát ott kezdődik a közösség. Tehát ezen a területen, tehát olyan, hogy Ebben, hogy mint közösség működjünk, spirituális területen, vallásmentesen, ez totál egyedülálló. Egy. Egyedülállók vagyunk ezen. Akkor nézzük tovább. Abban is egyedülállók vagyunk, hogy a szervezés az hálózatépítés szerűen működik. Ugye a hálózatépítésnek az a lényege, a mi esetünkben, hogy minden tanuló után Akit te hoztál, majd aki a csoportodba kerül, vagy a csoportodban van, és neked is vannak saját tanulóid, onnantól kezdve, tehát minden tanuló után tudsz részesedni. 300 millió tudás van szükség. Nincs a világon olyan hálózat, ami 300 milliós. De csak úgy mondanám jelenleg. Tehát ilyenek vannak, hogy 3-4-5 milliós, de nem 300 milliós. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy olyan piaci területünk van, most idézőjelben a piacó, egy olyan területünk van, vagy üzleti terület, és idézőjelben az üzlet, ami gyakorlatilag ami ez minden más szervezéses üzlet az ö, piaci szempontból közelében nem léphet. Tehát egyiknek sincs akkora piaca, mint nekünk van. Tehát ez a 300 millió, nem 300, nem tudom, 320, durván most már, ez a lakosság 4%-a. Tehát a tapasztalatunk szerint, a lakosság nagyobb aránya, mint 4% spirituális. De mégis ez csak 4%. Na most ezt a 4%-ot mi meg fogjuk találni. Vagy veled, vagy mással, mindegy. Mert ha nem találjuk meg, akkor, akkor csak nagyon töredékesen lehet az emberek számára aranykor. A töredékes pedig azt jelenti, hogy akkor az emberek többsége nem fogja megélni az aranykort. És azt pedig nagyon nem szeretnénk. Tehát mi azt szeretnénk, hogy az emberiség mondjuk olyan 80 a megélje az aranykort. Tehát minden szociális ember. Az elnyomók meg menjenek a levesbe. Tehát ami, ami nem kis szám, mert ha azt megnézed, a 80%-ot, az 6 milliárd ember. Na most ezt a 6 milliárdot pedig a 320 milliónak kéne kiképezni. De ha nem lesz 300 millió, vagy 320 millió, akkor nem lesz 6 milliárd se. Na most, és az azt jelenti, hogy gyakorlatilag azok az emberek hát nem fognak tudni ide visszaszületni. Tehát kivonják az élők sorából őket, és nem születhetnek ide vissza. Már itt pedig aranykor lesz. a létszámmal akkor is. De kell egy létszám, egy nem kis létszám, hogy a bolygó olyan szintű rezgést ér, éljen át, ami által olyan lényeknek távozniuk kell a bolygóból, akik okozzák most az emberiségnek a azt a fajta rossz hangulatát, amin a legtöbb ember él. És azt a fajta elnyomást okozzák, ami most jelenleg a bolygón van. Tehát honnan tudni, hogy elnyomás van? Nagyon egyszerű. Ha az emberek nem boldogok. Bárhol a világban. Ott azon a területen, ahol az emberek nem boldogok, jelen van az elnyomás. És bőszen serénkednek az elnyomók. Na most az elnyomók, pedig nem jó entitások által vannak befolyásolva. Tehát olyan lények által vannak befolyásolva, akik nem az aranykort akarják, hanem a saját hatalmukat akarják itt létrehozni a bolygón. Ez a saját hatalom a jövőjükben ez úgy működne, hogy totális diktatórikus elnyomás. Jó? Tehát egy totális, diktatórikus, bolygószintű, diktatórikus elnyomást akarnának. Na most egy dolog csak ebben kapcsolatban, hogy mennyire elfelé megyünk, hogy miért kell az embereket minden szinten megfigyelni. Mikor az emberek nagyon nagy százaléka jó. Tehát nem rossz egy nagyon kis százalék az, amelyik rossz. Ez az emberiség 20 százaléka az, amelyik rossz, és a 20 százalék 20 százaléka nagyon rossz. A 20 százalék 20 százaléka az egy újabb 4 százalékos szám egyébként. És akkor fordítva is igaz, hogy az emberiség 20 százalékának a 20 a meg nagyon jó. Jó, tehát ugye maradjunk ennyi, ennyiben. Tehát az emberiség 4%-a az, amelyik igazán gonosz, és akkor miért kell megfigyelni a további 96%-ot is. Na most azért kell megfigyelni az embereket minden szinten, hogy, hogy el lehessen őket nyomni. Tehát. Tehát egy, egy szociális ember, tehát te szociális emberként, vagy itt szociális emberként nézel, hallgatsz, egy szociális ember, te nem akarsz megfigyelni embereket, gondold végig. Aki meg akar figyelni embereket, azt úgy hívják, hogy elnyomó. Elnyomó. Az egy antiszociális személy. Tehát igazából az antiszociálisak akarják megfigyelni az embereket, azért, hogy utána kihasználják azt a megfigyelést. És azzal tudjanak valamit kezdeni. És ez a megfigyelés ott kezdődik, hogy mindenkinek van mobiltelefonja, akkor, mit tudom én, igazolványokba ugye adóvevőt építenek be, ilyen, tudod, a kártyákba, stb. stb. Tele van kamerával a világ lassan. Mindenütt. Tehát az állandó megfigyelést. Mondom, gondolkoz rajta, hogyha te, mint szociális személy, mondjuk hatalmon lennél, meg akarnád figyelni az embereket? Kíváncsukva. Na most mondok példát, hogy értsd. <kül> Egy szociális személy, Na, na, nem jellemző az, hogy mint én, kommentál híreket negatívan. Érted? Tehát lát egy hírt mondjuk a Facebookon, vagy bárhol a youtube on és akkor negatív kommenteket hozzáír a hírhez. A szociális személy nem veszi a fáradtságot, legalábbis a legtöbb. Az antiszociális alig várja, hogy kommentelhetje, el sem nem vicc, komoly, alig várja. És hozzá is szól minden dologhoz, amit ő azt látja, hogy neki ó, hát most akkor írjunk róla negatívat. <kül> Tehát ugye az antiszociális indítatású emberek azok keresik a problémákat, keresik az ellenségességet, amivel ellenséges lehet. Egy szociális személy az nem Fordít erre energiát. No, tehát lényeg az, hogy az a célunk, hogy aranykor legyen, és ezt meg is kell csinálnunk. És ehhez keresünk társakat. Szó szerint társakat. 20 perc szünet után növekedés képzésünk lesz, ami egy elég fontos téma. De még mielőtt szünet lenne, visszaadom a szót a házi Köszönöm szépen a figyelmeteket, további jó tanulást és szép vasárnapot, sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen ezt a nagyon érdekes előadást, ebben tényleg most megint minden benne volt arról a területről, ami, ami a, a leglényegesebb, hogy hogyan tudjuk majd megvalósítani az aranykort. És hát én vagyok az a természetgyógyász, aki vagyok a csapatban. <gül> valóban így működik minden. Nem tudunk erőn felül tenni, és valóban nem lehet a jövedelmet sem emelni ráadásul. Én rájöttem, ugye kerestem a spirituális utamon hogy uh, hogyan tudok az embereknek a legjobban segíteni hát a gyógyítás időnyerés tehát tényleg jön egy problémával helyrehozzó következőt produkálja megint következőt tehát egy bűvös kör amiből nem lehet kijutni ki egyetlen kijutási mód van megtanítani az embereket élni nincs más most egy életterületen ha segítünk én már többször elmondtam amikor mikrofon kaptam a kezembe 11 rendszer tudok működtetni, nem belekaptam ide oda, 26 év munkája van benne. Mindegyik egy-egy életterület, és ö, nincs annyi, hogy a teljes életét rendben lehetne tenni az embereket. Sehol nem találtam meg, csak itt. És akkor itt, itt van egy helyen, egy időben, és ilyen sincs. Tehát annyira alacsony a tandíj, ö, annyira megfizethető, hogy hogy sehol ilyen nincs, egy, egy órát nem adnak ennyi pénzért, nem 30 óra ö, tanítást. És én is ezért kezdtem el a, a PPH-t, hogy minél többet tudjak segíteni az embereken, és én akkor még nem tudtam, hogy az aranykort is mi építjük. <gül> De így ö, a három az egyben, tehát helyrehozni a saját életünket, a mások életét, és bejutni az aranykorba, ö, sehol máshol nincs. Annyi tanácsot tudnék adni az embereknek, hogy ö, vegyék komolyan önmagukat, hozzák rendbe az életüket. Egyetlen egy döntést kell meghozni, hogy mit akarok. Mert itt egyetlen ö, út van élni, vagy finom leves lesz belőlünk, vagy akik nem jönnek velünk. nincs -e más megoldás, és ha valóban a rendszeresség, ö, mi azért járunk fel egyre többet ö, a heti előadásra is, rendszeresen a kis magcsapattal mert valóban az van ha élőben nézi az ember az előadásokat ö, olyan szinten felgyorsul a fejlődés én minden szemináriumon eddig ott voltam a három évemből, egyetlen egyet sem hagytam ki ö, csapattagjaim közül 90%-ban ott ö, tehát nagyon indokolt esetben nem jönnek nagyon rendes csapatom van ö, És most ö, látjuk a fejlődést, a, a csapat miatt látjuk a fejlődést. Tehát tényleg nem lehet csapat nélkül megcsinálni. Akkor a tükröket kapunk, hogy az ember nem győzi Miklóst hívni, hogy segítsél már, mert ezt így egymunkban nem tudjuk. Minden életterülethez Miklós ö, Szedlacsik, Miklós 6 tanácsot, az úgy van. Én magamban megtapasztaltam, én volt pár szor, amikor ellent mondtam, és mindig kiderül. Fred Lacsik Miklósnak igaza van. Hát ezzel az zárszóval szeretném befejezni most a mondandómat. 20 perc szünet következik, utána növekedéskócs. Folytatjuk, és euh, akik már hallgattak az előadásokból, azok már megtapasztalták, hogy nagyon-nagyon sok felismerést euh, kapunk benne. Nagyon-nagyon euh, előrefele viszi a, a saját életünk rendbetételét. Köszönöm szépen, 20 perc szünet!